නරංගන නරංගන කතාවේ ඕ මිමින මෙමින මිමින මිමින කිඹිනවතවේ රන මොන රන තුම්ඹ හිතන පිල් තිලෙන ලතා වේ කේසර සෙලෙලන උබට නැත පිටුකව හැද කලමන මන පුබුදන strength if you're not here දක වට ගවසා හැම විදගෙන මොම ඉන්නේ ඔබම උදානේ හැම නාම සහතුවි సంతානේ අපි තුරුල් වෙලායි මුම්තරේ ඒ ඒ රංගන රංගන න මොනර නෙට් මම විහිදන පිළතිලෙන ලතා වේ ඔස හෙසර සෙලලන උපට නැත පිටුක වේ හද කලමන මන පුබුදන හොවන මතා සිපසනසන සිත විලිනු ගනේ නොහිත නැත බින්ද කුදුමින් පෙරමුදු සුවඳ ිතා